الجهاويين أفضل الغزال ودي غزال في أفضل شراكه مع الحكومه ومع الوزارات كفيله خاصه كلها كانت كان معلوم ديال الحكومه فهي إلا انخرط معنا في هذا الاتجاه وهي منخرطه بالطبع في هذا المشروع النقطه الثانيه كذلك اللي من نتكلم عليها وهو أنه اليوم من إشكاليات الإشكاليات اللي باش بها في <تصفيق> المتبع لها إشكالية مع السفر الشهر في المقالبات وإشكالية التزهير السفر وإشكالية كبرى التي تتطلق <تصفيق> نفقط بقول إنه أولاً معنومة الوزارة المتبطة مع عادة بسبب وضعنا للمع السفر الشهر وكذلك مع وزارة التغذية على هذه العمالة المالية على سويدات ويقول لكم أن الأسبوع الماضي في حكومة على واحد المشروع اللي في البرلمان أنه الإخوان البرلمانيين يغنوا هذا المصرفيات ممكن من أجل إعداد شركات جهوية متعددة الاختصاصات وبالتالي باش هذه الشركات اليوم هي فقط محل أو ديال لكن لن تتوقع المدن، تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان ان فهذا باش انها تقوم بالواجب ديالنا في هذا الاطار، ونجعلوا انه العالم تعرفوا كذلك باهتمام كافي اللازمه في اطار التضارب ما بين والقرى، باش انه ان شاء الله لنا النتائج المرجوه في هذا الاطار، ومن هنا تما بالطبع في ديال التسويق اللي تمشي عليها الاسئله هذي القوة النقطة الثانية وهو أنه بالنسبة أنا فقط بغيت نقول أن قررنا داخل الوزارة وعام المحافظ الملكي باش نعطيو لهذا الجانب ديال الأثقال في إطار الدراسات سي ضاريس على شركة في هذا المجال مهم بالنسبه لنا وهو انه غادي هذه من اجل الاستغلال اساسي ما الا في شراكه مع اللي الوطني وكذلك مع الجهات الامر المجال على المناطق اللي لا تكلمنا المدارس، المدارس المدارس دفاع إن واحد النقص من المياه، لذلك من الضروري أننا نعطيو هذا المنوع، وعندنا اليوم واحد المدير، كبير ديال اللي هي مبرمجة، إن شاء الله المناطق كلها يتم إدراجها في هذا البرنامج، نقطة الثالثة اللي كنتكلمو السكشافية ضروري كذلك نتكلمو على واحد النقطة خطيرة ونتشكر لكم في الأحداث، تكلمنا على المنطقة ديال القلة وحي البيضة وتكلمنا كذلك على المنطقة ديال إذا اللي بغيت هو وهو أننا هذا من الأمور اللي عطيناها في تفيدنا ان عندنا مناطق في في الى ولذلك اللي لكم هو هو اننا الدراسه باش نحددوا كيفيه الحد من هذا التلوج وغنديروا كذلك اتفاقيه اللي تكون مشتركه مع وزارة نرى وزاره الفلاحه عندنا وزاره كذلك ديال التنميه المستدامه وديال ديال التحول الطاقي وعندنا طبعا وزاره الاقتصاد و وزاره الشؤون المائيه و وزاره للاتصال و الجيولوجيا زياده الهامه دافيا باش يمكننا نحلوا هذه المشكليه لان هذه اشكاليه مهمه جدا عندها خطوره كبيره بالنسبه للمواطنين وبالصحه ديال المواطنين والمواطني خصوصا كذلك إن هذا الخزان استراتيجي وفندمك على الحوض إن هذا الخزان ضروري إن الأحياء بالنسبة الله كذلك نتكلم على الخزان نبدأ الحوض ديال من الحمد لله كمية مهمة من من الأمطار ولكن رغم ذلك شفنا أربع سنوات ديال التراجع ديال الوالدات المالية وكان عندنا واحد الوقح وإلا السنة الماضية وقع كذلك ديال الفرشاة المالية الحمد لله الأمر هذه السنة هذه السنة ولكن هذا دالة عقد الفرشاة ديال اللي هي مهمة وليدالة في سي المدير الفرشة الفرشة. الفرشة الفرشة على أرض الواقع ومتى نتكلمو على ديال الفرشاة ديال العقد هو إن شنو كل المتدخلي المستعملين ديال الماء الزويلة اللي أنه على تدبير ديال الإمكانيات المالية حسب السنوات ولكن يقولون ياخذ الى آخره نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن عقلاني نحن نحن نحن نحن على من نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ولي وهو أنه من نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن وبالتالي غنديرو العدال ان شاء الله الالكتروني الذكي باش انه دقيقة نعرفو الاستغلال ديال الفرشاة المالية من كل جهة مهنة صناعة كل جهة مالية باش يكون هاد التدبير يكون عقلاني ديال الفرشاة المالية ومن ضمنهم الحفاظ عليها وهاد القضية ديال العدالات كذلك بالنسبة للفرشاة المالية الاخرى اللي احنا بصدد تهيئ عقد الفرشاة ديالها الفكره الاساسيه ديالنا هذا هو يعني بس لا هذا فيهم الدكتور فاش حقيقه الشيء ديال السريع